Nå skal vi vise hvordan vi monterer armeringshjern med jernbindertang och jernbindertråd. Först så lager vi en bøy på enden av tråden. Legg tråden bak armeringshjernene. Ta klart med tanga. Vrir og åpner tanga så mye at du får inn tråden. Vrir rundt og stramme tråden imot armeringshjerne. Vrir rundt en gang til. Stramme litt mer, og vri så langt du klarer, og klippe.